مبروك يا رمز الفخر والبطولات، بالترقية والرتبة والراس طايل، لك يا فهد يا سيف المهمات، يا ابو المراجل والسطر والجمايل، حس الثقه والترقية يا الكفوجات، بامر سامي له اه ثبوت ودلايل، رتبة لواجتك جدارة سفين سفن تاجن فوق ماتنك بهيات والموت لامع مثل برق المخايل لك يلا وافهد بس مرجزيلات تحيه يا يرقى الطوايل انت الشجاع اللي ما تفشى الصعيبات درع الوطن ومعدل الكل مايل وانت فخرنا وعزنا في كل فخر بلادك يا كبير الصمايل، وفخر بلادك يا كبير الصمايل، وبوك هذا القرمجاس للعطيات، ذئبٍ وخلف ذئب قول وفعايل، من روس قوم أهل طالة وفزعات، مطراني اللي صيتهم ما زايل، مطرانه ونطير بروس المنيفات، أمجادها وتشهد جميل الطويلات محمد كفو عبد الله كايد وصايل زوجة أم محمد من صادق الذات تفرح لك وتهدي التهاني جزايل، تفرح لك وتهدي جزايل مبروك يا رمز الفخر والبطولات بالترقية والرتبة والراس طايل لك يا اللواء فهد يا سيف يا ابو المراجل والسطر والجمايل حس الثقه والترقية كف وجاد بامر سامي له ثبوت ودلايل رتبت لواجاتك جدارة وبثبات بالعلم وجاز للفعايل، بالعلم والاخلاص وجاز للفعايل والموت لامع مثل بارق المخايل لك يلا وفهد باسم الجزيلات تحيه وسلامي يرقى الطوايل أنت الشجاع اللي ما تفشى الصعيبات درع الوطن ومعدل الكل مايل وانت فخرنا وعزنا في كل الأوقات وفخر بال ذبن وخلف ذبقوا وفعايل من روسقوا من أهل طالة وفزعات مطراني اللي صيتهم ماهو زايل مطرانهم ومطير بروس المنيفات أمجادها وتشهد جميع القبائل وعيالك صغر تنوش الطويلات محمد كفو تصحلك وتهدي تهاني جزاين تك